נוח לחשוב שניתן לסווג את כל החומרים בעולם כמבודדים מבחינה חשמלית, או כמוליכי חשמל. זה לא לגמרי נכון. ישנם חצאי מוליכים ומוליכי על, ועצוגים מיוחדים של חומרים חשמליים. בכל זאת, בשיעורים מבוא לפיזיקה, מבחינת תרגילים ומבחנים, אכן נוח להניח שישנם חומרים מבודדים מבחינה חשמלית וחומרים מוליכי חשמל. לפני שנעסוק בהבדלים בין שני אלה, יש לי שני גלילים מוצקים. של חומר מבודד ושל חומר מוליך. לפני שנדבר על ההבדלים ביניהם, אחד הדברים הדומים הוא שמובדדים וגם מוליכים מורכבים עם מספר עצום של אטומים ומולקולות. והאטומים והמולקולות האלה, גם במובדדים וגם במוליכים, מורכבים מגרעין הטעון חיובית. ומעדת אלקטרונים הטעונים שלילית, שמסתובבים מסביב לגרעין. עניין נוסף במוליכים לבין מבודדים הוא שהגרעין הטעון חיובית לא יכול לנוע. הוא יכול להתנודד מסביב לנקודת שיווי המשקל, תנודות תרמיות קטנות, אך הוא לא יכול חופשי בחומר. גם במבודדים וגם במוליכים. כל עד אנחנו מדברים על חומר מוצק. אם היה מדובר בזורם, הגרעינים היו יכולים לנוע ולמדוד. אך במוצק הגרעינים הטעונים חיובית במקום, תקועים. מה שמסוגל לנוע עם אלקטרונים השליליים. אתה נדבר על ההבדלים. ישנם אלקטרונים במוליך שיוכלים לנוע בצורה יחסית חופשית. ויוכלים לנוע כמעט בלי התנגדות. קודשבים הבודדים, ההבדל הגדול הוא שהאלקטרונים האלה אינם יכולים לנוע חופשית. לאלה אין רמות ופסי אנרגיה מתאימים שיאפשרו לאלקטרונים לנוע חופשית. גם הם תקועים. ביסוד של דבר במבודדים הוא כל תקווה. אלקטרונים ירחקלים ולא נופות חלק מהatom שקרה, נחם לא ירחקלים לנורו חופשיים מהatom לatom. מולקחת לנורו לออורח מבודד. אלקטרונים במוליקים ירחקלים לעשות זאת. זה. זה אבד לאיקרי. אלקטרונים לא סימצט מעצמו. מה שצריך להלצותם לתחיינו. על ידי חיבור אמוליק לסלילה, או על ידי אך במבודד, האלקטרונים תקועים. אולי זה יעורר את סיכם מחשבה, לחומרים חשמליים, כל מה שמעניין אותנו זה המוליכים. ושמשתמש במבודדים רק אם עינינו רוצים אינטראקציה חשמלית. זאת אמת חלקית בלבד, לא כל האמת. מכיוון שאם מחברים את המבודד לסוללה, או שמציבים סוג כלשהו של שדה או כוח חשמלי, אפילו אם האלקטרונים במבודד אינם יכולים לפרוץ מאטום ישנה... אפשרות לציוזה. הגרעין זה, והנן האלקטרונים יכולים לזויזה קצת. החיובי אולי לצד הזה והשליליים לכיוון השני מה שגורם לכך שהצד הזה של האטום יהיה יותר שלילי והצד הזה של האטום יהיה יותר חיובי. מעורות שהאלקטרונים אינם נעים והאלקטרונים אכן אינם נעים. גמר שקורה שהחיובים מוזז מהשלילים אם ככה קורה בכל האטומים או ברבית מהם, יכול להיווצר בחומר הזה אפקט חשמלי, wof foremost, Lebenursbeeld יכול לבצע אינטראקציה עם מתענים שקורה מאלן ולהפעיל כוחות עליהם למרות שהמתענים אינם יכולים לזרום בבעודד המבעודד יכול עדיין לבצע אינטראקציה חשמלית בואו נראה מה קורה אם מוסיפים מתען נוסף למשפח מבודדים ולמול ladies całe moim זו לא ילדעכiens במספר התענים חיוביים בגרים אז פעם המשפח המתענים השליניים מסביר זה נכון גם עבור המׯבודדים וגם עבור מוליכים. מה קורה מניח שאנחנו נוסיפים מטען שלילי. מה קורה אז? אם אני את זה ביחד עם כל האטומים, יהיה קצת בלגן. מכיוון שסך הכל המטען שלהם הוא 0, את האטומים עצמם. זה שכל אלה נמצאים שם, והמטען הקולש שלהם שווה 0. אתם רק את המטען העודף. נגיד שוספנו מטענים שליליים לא מבודד מה יקרה? נוסיף מטען שלילי כאן, וניתן שלילי שם, וגם פה ושם, יוספתי לקבוצה שלמה של מטענים שליליים לבודד הזה, מה י完קה? אנחנו יודעים שהשליליים האלה אינם יכולים לנוע לאורך המבודד. המטענים השליליים אינם יכולים לזרום במבודד, אז הם תקועים. זאת אומרת שאפשר להעטין את המבודד בצורה אחידה, כך שהמטענים יהיו מסוזרים לאורך כל החומר, שאפשר להעטין אותו בקבוצה בצד אחד, והם ידעתzen שם. הנקודה החשובה היא שהם תקועים, מה יקרה במוליך אם הייתי מנסה לשים שלילי, כאן ושלילי ושם. סך הכל ניתן שלילי נוסף במוליך, הם לא חייבים להישאר שם, אם הם לא רוצים, אם נשים שלילים נוספים כאן, הם לא ירצו להישאר שם, כי השלילים דוחים אחת השני. שוני סימן נמשכים, שווי סימן נותחים. מה הם יעשו? השלילי הזה ינסה להתרחק כמה שאפשר מהשלילי הזה, ולהגיע לכאן. השלילים ינסו להתרחק כמה שאפשר, אחד מהשני ידחו. אנחנו לא יכולים לעזוב את המוליף, זה דורש הרבה יותר אנרגיה, אבל זה יכול להתרחק עד לקצה. זה מה שקורה ניתנים ומוליכים. אם יש לנו חומר מוליך מוצק, שמוסיפים לו נטען, כל נטען הנוסף יתרכז במעטפת. גם אם מה שנוסף הוא נטען שלילי או חיובי, תמיד במעטפת. נטען להוסיף נטען רק למעטפת של מוליף, כי גם אם הוא לא במעטפת, הוא ימצא כי כל השליליים האלה דוחים אחד את השני. אמרתי שהדבר נכון גם לשלילים וגם לחיובים. אנחנו מוסיפים כל היווויים, הדרך להוסיף מיתן חיובי על ידי גריאת מיתן שלילי. אם התחלנו עם חומר שיש פה אותו מספר של חיובים ושל שלילים, מוצאים ממנו מיתן שלילי, זה כמו להוסיף פה מיתן חיובי. בכל מקרה, המתן החיובי שנוסף, או המיתן השלילי שנוסף, יתייצב במעטפת של המוליך, כי מיתנים מנסים להתרחק כמה שאפשר אחד מהשני. איזה חומרים עושים זאת? איזה חומרים הם מבודדים? זכוכית היא מבודדת. עץ הוא מבודד. רוב הפלסטיקים הם מבודדים. בכל אלה יש את אותה התנהגות. לפי הניתן נפזר בהם מטען, והמטען איננו יכול לזרום. אתה נוסיף להם מטען, והמטען יישאר תקוע איפה שהוספנו אותו. אתה נוסיף מטען במעטפת וישאר שם. איזה חומרים הם הולכים? איזה... אלה דברים כמו מתחות, כמו זהב או לחושב, נמצאת בשימוש כי היא יותר זולה מהזהב, או מתכת אחרת, כמו למשל כסף. אלה חומרים בהם המטענים יכולים לזרום חופשית לאורכן. ואחר שראינו איך עובדים מוליכים ומבודדים, נסתכל על דוגמה. מניח שיש לנו שני מוטות מוליכים. ומסויים מתכת. אחד מהם טעון סך הכל שלילית, כשהמטענים נמצאים במעטפת. כי זה מה שניתן מי מוט דפים עושים במהליך. המוט השני, מוט המתכת השני, ניטרלי, אין מוט דפי מיטן. מה יקרה כשהיא קח את המוט הראשון, והביא אותו במגע עם המוט השני? אתם ודאי מנחשים שהמיטנים ירצו להתרחק כמה שאפשר אחד מהשני. השמילים האלה מבנים שניכולים להתפזר. חלקם יעברו למוט השני וחלקם נשארו במוט הראשון. הם יכולים להתרחק עוד יותר. זה מה שהם יעשו. בשני המוטות האלה יהיו בעלי אותו גודל, וממרות השני היה יותר גדול, יותר מתנים שלילים היו עוברים אליו. כי זה היה מאפשר עוד יותר. כמה מהם היו נשארים במותו ראשון, זה נקרא זה כך. אפשר גם לטעון משהו בצורה אחרת. אפשר לטעון משהו בהשראה. אינדקשן, מה זה אומר? תהינה בהשראה. אתם שאני לוקח את זה, ונקרב אותו לשני מבלי להגעת. נקרבים אותו היטב למרות המתכת השני, אך לא נוגעים. מה קורה? ישנם כאן שליליים, אפילו שלא ציירתי איתם, וישנם גם חיוביים. השליליים יכולים לנוע אם הם יוצאו, אם הם יוצאו, בוודאי שכן. השליליים האלה מתקרבים, הם רוצים להתרחק כמה שאפשר, אף על פי שיש כבר כמה שליליים כאן, כמות מסוימת של שליליים יתחילו לנוע לצד הזה. הם היו ממוקמים עם האטון שלהם בצד הזה, אבל הם רוצים להתרחק מהמטן שלילי הגדול הזה, אז הם נעים לכאן, וזה ממשיך, סך הכל מטן חיובי מגיע לכאן. יש כאן חיסרון של אלקטרונים. כך שהצד הזה טעון עכשיו חיובית, האם קורה משהו נוסף אחרי שהמטנים התפזרו? כן, עכשיו החיובים קרובים יותר לשליליים מאשר השליליים. והשליליים האלה במות הטעון, מושכים את החיוביים האלה. השלילים האלה, במות המוליך, מושכים את החיוביים האלה, מטענים שווי סי�ימן נדחים ושוני סימן נמשכים, אבל הם גם דוחים את השלילים האלה. שמתנות שלילים במות האלה, דוחים את השלילים האלה. האם הכוחות האלה מבצלים אחד את השני? לא, כי ככל שנמצאים קרוב יותר למטען, כך הכוח גדול יותר. זה יגרום למות הזה להימשך למות השני. זה נכון, אם תיקחו מות טעון ותקרבו אותו לפחית שתייה ריקה כשהפחית מונחת על שולחן כזה שהיא יכולה להתגלגל ומקרובים את המות, הפחית תתחיל לענוע זה נחמד, כדאי שתנשו את זה זאת, עדיין איננה טעינה בהשראה אני ניקח את מות המתכת הזה אני מחבר אותו לאדמה מה זה אדמה? זה יכול להיות הקרקע אני ניקח צינור מתכת גדול ונתקר אותו בקרקע אדמה או שניקח ספק אלקטרוני גדול מקום שממנו ניתן לקבל מספר כמעט אינסופי של אלקטרונים, או להעביר עליו בספר כמעט אינסופי של אלקטרונים, ולמקום זה לא משנה. למשל, השלט של המכונית של הפן, נהווה אדמה טובה, כי יכול לספק של אלקטרונים, או לקבל אותם, או צינור מתכת בקרקע, יש לו מקום שניתן להעביר עליו אלקטרונים, או לקחת ממנו, ולמקום הזה לא ישנה. ומה יקרה המוח הזה שיאיר נטralי בנקודה, במקום, במקום שamatנים השיליני יأتו בצד השני יוכלו להזוב את המוח, ולמשיכו לדחקת חלץ. השיליניים האלה יוכולים להזוב, יוצא שמה שיש שליניים יוכולים להזוב את את המוח, יש אנחנו חושבים שזה כל מתח חיובי, לא כל השיליניים יأتו, לא נישאר תמילי אלקטרוני, חלק מהאלקטרונים יישאו, וחלק מהם יאזבו. תראו שדבר שהמוט הזה שהיה ניטרלי, הוא עכשיו תאום חיובית. טענו את המוט הזה מבלי לגעת בו, כי אפשרנו לאלקטרונים השליליים לעזב. אם אני פיקח, אני יכול לחטוף את החוט הזה, לפני שאני מסיר את המוט שהשראה את המפען, אם אני ירצו לחזור חזרה, להתאחד חזרה עם עמות שלהם, בגלל שהם נמשכים לחיוביים, הם ירצו להתאחד עם החיוביים שלהם, והעמות יישאר שוב ניטרלי. אבל הם לא יכולים לחזור. הם תקועים. אין להם דרך חזרה. יחתכנו את החוט כאן. ועמות המתכת הזה נשאר טעון מבלי שנגענו בו. זה נקרא טעינה בהשראה. זו דרך מהירה לטעון דוגמה נוספת, ניסיתם את זה. לוקחים בלון, איך טוענים אותו, משפשפים אותו על השערות שלו, הוא גונב אלקטרוניים מהשערות, ואז תעוד שלילית. מה עושים עם זה? אם יודעים מה? לוקחים אותו, מקרבים אותו לקיר, או לתקרה, ואם יתנושא מזלחם, הוא ידפק. זה מאוד נחמד. איך זה עובד? זכרו שהבלון עשוי מחומר מבודד. כמה תקרה עשוי המחומר מבודד? האלקטרונים לא מעוברים, אבל אפילו מבודדים, לקבל, היבון חדש ליהת מקרתא על ידי אzza that שלים בATOMS יאכולים ליזוש זה הצד אחד והצד השני יופח ליהת החיובי זה אומר that כוח לא מוזן פה התיקרה לא כי החיוביים האלה ניצים קצת יותר קרוב החיובים האלה מושכים שלילים והשלילים משכים החיוביים אז כוח קצת יותר גדול מתחייה של שלילים האלה שלילים אחרים התיקרה מיקום של מושכת את הבלון, והבלון מושכת את התקרה, וכוח יותר גדול מאשר התחייה של השליליים, הבלון יכול להידבק. הודות לאכולת של המבודדים להתכתב ולגרום למשיכה. זה מה שאמרתי קודם. פופילים זה מבודד, ולפעמים יכול לבצע אינטראקציה חשמלית, כי